E subliniere ire furibunda lui Claus Iohannis, atacuri în rafal la adresa lui Liviu Dragnea sublinierea guvernului, se înceleag video. O nouie e subliniere ire furibunda presubliniere lui Claus Iohannis f statului a lansat o serie de atacuri în rafal la adresa guvernului subliniere I a subliniere f PSD, Liviu Dragnea. Scandalul dintre guvern subliniere BNR nu e pe placul subliniere f statului care vrea mediere între cele două instituții. Am văzut declarații ale guvernului sau a membrilor guvernului. Se vede intenția PSD de a spune ce BNR e de vin pentru creșt subliniere terea ratelor subliniere ia inflaciei. BNR a explicat. Se înceleag subliniere-i PSD subliniere-i subliniere-ful camerei peutacilor ce cea mai mare calitate a BNR e independenta. BNR trebuie să fie independent subliniere-i nu trebuie să fac politica guvernului. Se subliniere și armonizeze politicile în interesul României, a spus Iohannis, care nu a uitat să le atace pe ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, care a spus ce nu vrea să participe la o astfel de discuție. Dacă nu vrea ministrul finanțelor, mediere îl prive subliniere T, a mai spus Iohannis,